Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la ashhadu alla ilaha illallah la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Subhanaka la almalana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim Rabbi syurah lih sadri wa yasirri amri wa halul uqdatan lisani yakau Sambung sini uh. Ini lima tajuk utama Lima tajuk utama dalam Al-Quran Menurut Syah Waliyallah Deh Hilawi Yang mana disebutkan di dalam kitab babul kabir usul tafsirnya yaitu <coughs> tajuk utama yang pertama yaitu ilmu tazkir ba'ala ilah yaitu ilmu yang mana nak mengajak manusia supaya berfikir berfikir tentang ayat-ayat Allah di langit dan di bumi. Dan seterusnya tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini penting. Yang mana dengan sifat-sifat ini. yang mana menyebutkan tentang nikmat-nikmat dan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala yang boleh difahami oleh orang Arab dan yang bukan Arab. Dan begitu juga Dijelaskan nama dan sifat Allah Ta'ala yang dapat difahami mengikut kemampuan akal manusia. Tanpa memerlukan ilmu falsafah, ilmu sains, ke, ilmu kalam, ke, tanpa ilmu-ilmu itu. -ilmu. Yang keduanya adalah ilmu ahkam itu meliputi perkara-perkara yang wajib sunat hukum-hukum hakam lah. Itu termasuk cara-cara beribadah dan semua sekali untuk kehidupan kita. Ada disebutkan di dalam Al-Quran ataupun dipanggil ilmu ahkam. Dan yang ketiga adanya ilmu dalam Al-Quran itu adalah ilmu muqassamah. Ataupun dipanggil ilmu jidal. Itu ilmu pembahasan. Berdebat. Yang mana dijelaskan perdebatan, pembahasan tentang empat golongan sesat yang utama dunia. Iaitu Yahudi, Nasarah, Mushrikin dan Munafiktin. Eh? Empat yang kita sudah bahaskan dalam surah. Al-Fatihah. Yang mana pembahasan dia adalah meliputi akidah-akidah lah. Mengikut golongan empat itu, macam mana keadaan-keadaan yang boleh menjadi syirik penentangan-penentangan mereka dan jawapan buat mereka. Oleh itu, dia ada jawapan syubahah. Dan inilah yang kita banyak pelajari di dalam pengajian Al-Quran. Jawab syubahah, jawab kesamaran. Golongan-golongan empat ini. Karena bila kita boleh mengetahui syubahah-syubahah ini serta jawapan dia, jawab syubahah ini maka jadi jelas pengetahuan kita, jadi jelas pengetahuan kita tentang Tauhid. Mana kita tahu apa yang kotor, apa yang busuk, apa yang tak betul dalam akidah. Maka dihapuskan perkara yang tak betul itu maka yang tinggalnya adalah yang yang benar yang sahih yang tauhid dan yang sunnah kemudian yang keempatnya ilmu tazkir bi ayyamillah ini cerita-cerita yang disebutkan di dalam al-Quran bentuk peristiwa-peristiwa dahulu kala kita umat-umat yang terdahulu yang mana kenapakah mereka itu di'azab? Kenapakah mereka itu dibinasakan? Maka dengan kita mengetahui kisah-kisah itu yang disebutkan di dalam Al-Quran ia akan memantapkan lagi pemahaman kita tentang kesamaran-kesamaran yang timbul dari orang-orang yang menimbulkan syubahah kesamaran yang mana kerosakan kaum itu berpuncanya daripada berpunca daripada adakah kerana kepandaian dia dalam bab dunia? tidak mereka itu hebat-hebatlah hebat dalam hal urusan dunia. Tapi yang jadi masalah sehingga Allah Ta'ala mengazabkan mereka, yang utamanya adalah masalah akidah. Masalah kerosakan amal. Akidah rosak amal yang rosak. Maka disebabkan itu Allah Ta'ala mengazab mereka. Dan yang paling besarnya dosa adalah syirik pada Allah Ta'ala. Kaum yang dimedasakan dahulu, mereka ini adalah eh, golongan yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Kufur pada Allah Ta'ala. Itu poin utama kenapa mereka itu diazab sehingga mematikan mereka. Sehingga kita tengok pun sekarang ini adanya tinggal kesan-kesan sahaja. Kaum tak tahu mana Tahun tu tak ada Tapi tempat tinggal mereka tu ada lagi yang terkesan Masih lagi ada zaman sekarang ni Dan masih lagi ada di zaman sekarang ni pun Tak ada siapa pun nak duduk situ Tiada siapa pun nak duduk situ Daripada dulu sampai sekarang tak ada orang nak duduk Bahkan Ada yang dulu-dulu tu yang tumpang duduk dan yang tumpang duduk pun kena azab. Sebab tu ada larangan dalam hadis kita tak boleh pergi ke tempat-tempat sebegini. Kerana Tuhan yang sama akan mengazabkan kita yang berada sini. Kerana dalam hadis ada beritahu kita kena pergi itu dengan keadaan penuh insaf, takut, menangis. Ayat tu boleh nak pergi. Kalau tidak, maka tidak pergi. Bukan tempat nak bergalak situ. Bukan tempat kita nak berhiburan situ. Tempat azab. Bukan untuk kita main-main situ. Mana tempat azab ni, mana tempat untuk kita menginsafi, eh, ambil pengajaran daripada kemusnahan yang berlaku pada mereka. Maka ini, yang banyak disebutkan di dalam al-Quran kisah-kisah umat yang terdahulu. Sebab kadang-kadang kalanya orang kata kita ni ah, kita negara kita negara yang hebat. Duduk banggakan negara hebat dengan adanya pelbagai uh, kemodenan yang baru kan? Yang tidak ada pada negara lain, kehebatan itu, kehebatan ini duduk di eh dibangga kan? Dan benda yang utamanya adalah Ikut syariat Allah Ta'ala, ikut Al-Quran dan Sunnah. Itu yang utama. Hebat setara mana pun kita. Maju setara mana pun kita. Kalau Al-Quran tak gerti, maka kita tak maju. Hadis tak gerti, tak pernah belajar pun hadis. Maka kita ni tak maju. Kita ni golongan yang mundur. lah kita ni bangunan tu sampai naik tinggi. Eh? Percakar langit. Ya. Yeah. Tapi pengajian kita je, tahap bawahnya dalam agama. Al-Quran tu tak pernah mengaji pun. Maksud mengaji sini mana tak pernah tahu pun isi makna Al-Quran. Hadis tu tak pernah tahu pun adanya hadis. Oh, ada hadis ni, tak tahu. Benda semudah tu pun jadi tak tahu manusia. Kerana tidak belajar. Kemudian yang kelimanya, Al-Tazkir Bil-Maut Wa Ba'adal-Maut Itu Nak memberi peringatan kepada kita Cerita pasal mati Mana dalam Al-Quran ni Ada cerita yang tak sedap dia Cerita yang tak sedap dia adalah mati Mati ni tidak sedap kan? Dia pemecah kelazatan Maka tak sedap dan bila mati ha sudah sudah khirnya selepas pada ni selepas badan mati ni nak gimana hidup kita ni bila mati lepas mati tu ha nak gimana kalau mati tu sudah tak apa seneng mati-mati kita macam lembu kubar apa semua sekali tak apa kan lembu kubar eh mati dia terus mati je Habis cerita. Tapi kita bukan jenis lembu, bukan jenis kambing, bukan jenis binatang. Kita manusia. Maka manusia ni, bila mati, ada masalah. Sebab tempat yang kita nak tujunya ada dua tempat. Dan mestinya kita pilih satu. Satu daripada dua pilihan, iaitu syurga atau. akur. Satu syurga, satu neraka. Maka ini berita yang sangat gerung, sangat menakutkan. Berita tentang kematian yang selepas pada mati. Maka ini banyak disebutkan dalam Al-Quran dan termasuk yang kita dah belajar dalam surah Al-Fatihah eh? yang ayat Malikiyah Middin kan? Itu. Maka itu selepas daripada mati. Selepas pada mati tak selesai dengan gitu saja. Kita akan menghadap Allah Taala di mahkamah Allah Taala. Akan dihisap semua sekali amal-amal kita. Bahkan dibentangkan amal kita daripada awal dulu sampailah sampai ke akhir amalan kita. Akan dibentangkan dan akan dibacakan di depan orang ramai. Dan orang yang beriman bila menerima buku catatan amal, dia sangat bangga. Sangat bangga. Dan bangga ketika ini tak menjadi kesalahan dah lagi. Dunia kita duduk bangga-bangga, nak soho-soho ni, satu salah, satu kesalahan. Tapi di akhirat, tak salah. Dah. Macam orang yang dapat keputusan peperiksaan kan? Oh, dia dapat Eh, sijil. Oh, dia pun banggakan sama-sama perempuan dia. Oh, saya dapat A, saya dapat B, saya dapat eh, keputusan cemelang lah, apalah. Dia banggakan selepas pada, dia dapat keputusan. Itu biasa. Biasa. Dan ini di akhirat. Sehingga disebutkan dalam uh, Al-Quran. Mereka kata, Fayaquluha umukra'u kitabia. Ha, mai sini. Baca kita, baca kita catatan amalan aku ni. Tolong baca, tengok macam mana. Kemudian dia kata ini zaman tuan dimulakan hisab Sungguhnya aku dulu sudah yakin akan dihisap hari ini. Aku sudah yakin. Sebab tu aku sudah cadek hari ini. Aku sudah bersedia dulu untuk hadapi hari ini. Kalau yang satu lagi, dia akan sebutnya, Ya laytani addam li hayati. Aduhai kiranya aku. Boleh balik semula ke dunia. Baiki semula amalan-amalan aku. Ataupun teruhnya akan mati kita ni mati sudah lah. Selesai. Tak adalah kita kena jumpa dengan Allah Ta'ala mendapat keputusan. Pesor. Jadi kehidupan kita ni sebenar sekali nya untuk Allah Taala eh, uji kita Liya baluakum ayyukum ahsanu amal Tujuannya Allah Taala ni nak uji kita semua sekali siapakah di kalangan kamu semua kita semua ni yang paling bagus yang amal Amal yang paling bagus siapa yang amal yang paling bagus Maka bila kita tidak melihat al-Quran, kita tak tahunya tujuan hidup kita. Maka inilah penting. Lima perkara penting asas al-Quran yang mesti kita kena tahu. Dan ini dibincangkan di dalam al-Quran. Kalau kita tanya hukum-hakam kita pasal solat macam mana, puasa macam mana, ada diberitahu dalam al-Quran. Tidak. Tetapi isyarat supaya melihatnya sunnah Nabi itu ada. Eh? Ayat kita, suruh kita ikut ajaran Nabi itu ada. Jadikan Nabi Muhammad SAW itu jadi ikutan teladan. Laqadaka lakum fi rasulillahi uswatun hasanah benar-benarnya pada dirinya Rasulullah SAW itu ikutan teladan yang patut diikuti oleh kita semua sekaligus. Qul inkuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhabibkumullah dan dalam ayat Al-Quran yang lain ada menyebut Qul katakanlah ayat Muhammad sekiranya kamu ini mencintai Allah Fattabi'uni maka ikutlah aku. yakni ni ikutnya Nabi. Yuhhabibkumullah maka kamu pasti akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka ini adalah suruan-suruan. Eh, supaya kita mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan ini isyarat ini sudah banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Maka jangan keliru dah lagi, ah solat kita ni macam mana. Nak rokok macam mana, nak sujud macam mana. Maka lihatlah hadis. Sebab tu bagi sesiapa yang belajarnya Al-Quran, dia tidak lengkap kalau dia tidak belajarnya hadis. Tidak lengkap. Sebab hadis itu menceritakan macam mana bawakan hidup Nabi SAW yang berpandukan dengan Al-Quran itu, cara macam mana. Ada satu masalah yang kita akan jumpa dalam Al-Quran. Ini contoh saya bagi satu. Uh, pasal hukum. Pasal hukum. Yang mana dalam ayat Al-Quran ada berbigitahu falsilu wujuhata waaydiakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum. Yang saya nak sentuhnya wamsahu biruusikum. Dan hendaklah kamu sapu biru'u si'kum akan kepala kamu dan boleh diterjemahkan sebahagian kepala kamu dan itulah yang ulama' duduk bahas, ada pendapat yang kata wamsahu biru'u si'kum itu sapu akan kepala kamu, terjemahan dia satu lagi pendapat ulama' sapu sebahagian kepala kamu maka Tengok pada hadis. Apakah perbuatan Nabi SAW. Dalam riwayat Al-Bukhari. Yang mana riwayat daripada. Osman bin Affan Ada menyebutkan. Eh, dia pernahnya. Menyapu kepala dia. Daripada depan ke belakang. Belakang ke depan. Dan di akhir hadis itu. Dia beritahu inilah cara sunnah nabi ini cara sunnah nabi maka tafsiran Al-Quran dilihat pada hadis saja. ini lebih tepat dan ini lebih mudah untuk kita faham dan juga untuk kita amalkan maka macam mana kita nak sapu kepala kita Sapu semua kepala kita. Iya, kita tahu. Siapa-siapa belajar fekah memang dia tahu. Ada pembahasan dia. Iya, itu tak nafi. Tak nafi. Sapu sikit, sapu sebahagian kepala, ada dibahaskan. Itu tidak dinafi. Itu hanya pembahasan sah ke tak sah. Itu saja. Keringat, pembahasan itu hanyalah sah ke tak sah bukan uh, uh, masalah yang bentuk yang mana yang sunnah yang mana yang utama yang sunnah yang utamanya sapu kepala semuskan dan panduan itu diajar oleh Nabi SAW dalam kitab Fekah syarah uh, syarah muazzab uh, majmuk syarah muazzab dia ada menyebut tentang menyapu sebahagian kepala Pembahasan dalam mazhab syafi'i. Selepas disebutkan menyapu kepala, maka didatangkan oleh Tuan Kitab, semua hadis-hadis menyapu sebuluh kepala dalam kitab mazhab syafi'i. Tapi kita tengoklah orang yang mendakwa bermazhab syafi'i di tempat kita. Macam mana? Ambil wuduk, sapu kepala, macam mana? Dia akan ambil sampai kadang-kadang paip tu dia pasang kuat-kuat pun dia buat dak gitu je. Dia ambil pala dia, dia ambil sikit-sikit gitu. Sapu. Dan dia kata ah ha, beres. Sampai ada setengah tu dia dia dia berwuduk di depan kolahnya masjid. Kolah air luas, besar. Tapi tetap juga dia ambil sikit dia sapu sikit. Sapu sikit. Dan saya pernah tengoknya orang yang ambil dengan dua tangan dia. Dia sapu gini je. Puan ada. Ha. Maka sepatulah. Pembahasan sah tak sah tu tak ada hikmah. Yang daripada hadis. Yang daripada Al-Quran. Ada hikmah dia. Maka ikut yang ada hikmah. Yang ada berkat dia. Sebab satu-satu pendapat. Bila diberitahu tu cara lesih ataupun cara makin ringan Kadang-kadang orang yang mengikut dia tu akan lebih ringan lagi Akan lebih ringan lagi Bila kita kata sapu sikit Dia pun kata ah, tak apalah sapu sini boleh Sapu sini pun boleh Sapu sikit Maka dia buat yang ditu tu Yang kata sah tu Dia buatnya hari-hari bila masa dia buat sunnah? Dia tak buat sunnah? Bila ditanya dia, awak pernah tak sapu kepala semua sekali? Tak, tak pernah. Ini yang saya ambil buduk. Daripada bila? Daripada dulu dia belajar, sampai sekarang, dia ambil wuduk dengan cara begini. Dan dia rasa, ha, itulah cara wuduk yang sebenar dah. Dan ramai mana yang belajar hadis baru tahu sapu seluruh kepala, yang mana sebelum pada ni, dia tak pernah buat pun sapu seluruh pala. Tak pernah buat. Bahkan satu benda yang ganjil. Eh, sapu semua pala. sapu semua pala daripada depan ke belakang-belakang ke depan. Dia rasa benda tu ganjil. Kalau cara awak buat ni di cara yang sapu sikit-sikit gitu, awak buat di zaman Nabi, sudah tentu, kamu lah yang paling pelik. Kamulah yang paling ganjil. Yang buat tak ikut sunnah. Tak ikut cara sunnah yang sebenar. Tapi kalau di zaman sekarang, Sabu semua semua kepala tu, Macam ganjil pula. Dan kita kena ubah. Kita hidupkan, Yang sunnah sebenar. Sunnah sebenar ni kita ikut. Kita buat yang sunnah sebenar. Dan sunnah sebenar ni adalah menempati, Al-Quran dan sunnah. Menyapu keseluruhan kepala tu adalah menepati al-Quran dan sunnah. Dan kita akan bahaslah ba tadi tu makna apa? Kan ba kan ada banyak mana. Macam kita dah bahas dah semalam pasal ba uh, apa? Pasal uh, ba tidak boleh di, berada di awal kalimah. Itu pun tidak diulaskan uh, makna ba tu sendiri. Ha, nanti ba tu kita akan ceritalah pula pada tempat dia. Bila nampak bar tu, nampak lain-lain sikit mana dia, maka kita akan bahas itu. Okay, habis itu. Sambung uh, surah Al-Baqarah. Okey. Sebelum pada ini kita belajar surah al fatihah Jadi sini nak beritahu sedikit pasal kaitan surah Al-Fatiha dan surah Al-Baqarah. Apa kaitan surah al fatihah dilet apa diletakkan sekali selepas pada dia tu surah Al-Baqarah. Yang mana surah Al-Baqarah tu adalah surah yang terpanjang ayat dia di dalam Al-Quran. Mana daripada surah yang ayat pendek, pergi kepada surah yang ayat dia tu panjang. Panjang pula bukan eh, biasa-biasanya panjang. Panjang yang panjang sekali. Al-Quran eh, yang dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Jadi dalam surah Al-Fatihah yang kita bahaskan sebelum pada ini, sebenarnya masalah golongan musyrikin. Golongan musyrikin ni, di zaman Nabi dulu, mereka bila nak buat hijau, dia akan meminta tolong dengan berkatnya nama Tuhan-Tuhan dia berhala-berhala dia, pujaan pujaan hati dia. Eh, dipanggil ilah batil lah. Eh, saya istilahkan ilah batil. Eh. Ilah batil. Tuhan yang tak betul. Jadi dia minta tolong dengan tuhan yang tak betul. Bukan Allah, tapi tuhan yang tak betul yang memang bukan Tuhan tapi didakwa ia itu sebagai Tuhan memiliki kuasa mirip Tuhan bahkan boleh dianggap seolah-olah dialah yang terlebih yang terutama sehingga terpinggirnya Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia tukar, di tempat Bismillah tu dia tukar. Tempat Bismillah tu dia tukar kepada nama selain pada Allah. Sepatutnya guna nama Allah. Tapi ditukar jadi nama selain pada Allah. yaitu dia guna nama ilah-ilah batil eh? Kalau ilah batil dia nama somat, somat, maka somatlah. Dengan nama somat. Eh, dengan nama iaitu dia ni, dia dia ni, dengan nama wali. Jadi dia tak guna nama Tuhan Rabbul Alami. Allah Jadi oleh itu dalam surah Al-Fatihah nak memerintahkan kepada kita semua sekali dan lebih-lebih lagi golongan musyrikin supaya jangan syirik walaupun dengan sesuatu barang ataupun yang berakal apa sekalipun. Dengan sesiapa ataupun dengan barang apa sekalipun. Dengan jenis yang berakal, berakalka? Ataupun yang jenis tidak berakal? Yang tidak berakal contoh batu, kayu. Kalau yang jenis berakal jenis manusialah. Dan tak kira lah syirik itu jangan syirik dengan jin. karena di zaman dahulu kala. Disyirikan dengan jin. Dan disyirikan dengan. Uh, manusia dan ada juga malaikat sekejap eh Ambil sini. Jadi golongan musyrikin Allah Taala perintahkan supaya jangan syiriklah. Jangan syirik guna jin, guna manusia, guna malaikat, guna matahari, guna bulan, guna pokok ke, kayu ke, batu ke, bintang ke, nabi ke, wali-wali ke, berhala ke. Jangan syirik. Eh? Dengan semua ini. Bersama dengan Allah Ta'ala. Jadi jangan syirikkan Allah Ta'ala dengan semua ini. Jangan. Walaupun sedikit, jangan syirik. Mana jangan menyugutukan Allah Ta'ala. Sedikit pun. Dengan selain daripada Allah Ta'ala. Maka setelah diperintahkan supaya mesti kena tawheed dalam ibadah, tawheed dalam berdoa, maka setelah itu dalam surah Al-Fatihah diajar supaya kita minta hidayah. Dalam surah Al-Fatihah diajar supaya kita mohon pada Allah Ta'ala dapat hidayah. Sebab nak buat ibadah, kita tak boleh nak rekos diri. Kalau rekos diri tak payah ada Nabi. Mana ibadah tu, kena belajar. Mana boleh bukan dengan mari ilham sedikit kita tahu dengan sendiri kita tu tidak? Eh, mesti dengan uh, belajar. Maka nak belajar itu mesti daripada ilmu. Soalannya ilmu daripada siap. Ilmu tu daripada siap. Ilmu ni banyak. Ilmu sapa? Maka ilmu ni naknya adalah ilmu daripada Allah Ta'ala. Sebabnya benda ni berkaitan dengan Allah Ta'ala. Ibadah-ibadah ni berkaitan dengan Allah Ta'ala. Sebab nak ibadah pada Allah Ta'ala, mesti mari ilmu daripada Allah. Nak berdoa, nak berdoa apa kena minta dengan Allah Ta'ala. Sepertimana dalam Al-Quran ada menyebut, Eh, dalam cerita-cerita uh, pasal uh, Nabi cerita pasal Nabi Nuh alaihissalam eh, yang minta doa untuk anak dia supaya selamat anak dia maka terusnya Allah ta'ala tegur la tas'alni ma laisalaka bihi il jangan kamu minta dengan aku Barang yang kamu tidak ada ilmu. Doa yang kamu tidak ada ilmu itu, jangan minta. Mana cara berdoa yang bukan daripada ajaran Allah Ta'ala, kamu jangan minta. Salah. Salah minta doa yang bukan daripada uh, eh, yang diajar oleh Allah Ta'ala. Karena itu kesalahan Nabi Nuh alaih salam dia doa supaya selamatnya anak dia. Yang mana anak dia itu, Allah Ta'ala nak azabkan. Allah Ta'ala nak azabkan, dia pula nak nak suruh selamat. Salah. Tak boleh. Walaupun dia anak, kita tak boleh nak minta doa. Bila sudah turunnya azab. Bila sudah turunnya azab, kita tak boleh nak lepas gitu dah. Nak suruh dia selamat gitu. Tak boleh. Tak boleh dah lalu. Maka sebab itulah. Nak berdoa kena ada ilmu. Nak buat ibadah kena ada ilmu. Maka surah Al-Baqarah ni lah. Awal-awal tu diberitahu ilmu. Allah Ta'ala buat turunnya daripada langit. Bawa turung. Daripada langit. Itu apa? Al-Quran. Dan Al-Quran itu disampaikan. Diturunkan, diturunkan itu diserahkan. Disampaikan. Kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan bagi kepada kita direct gitu Tidaklah. Mana bagi kepada... Nabi SAW, kerana dia itu sebagai eh, Rasul yang terpilih. Oleh kerana kita ni bukan Rasul, maka Allah Ta'ala tak bagilah pada kita. Tetapi, cukup dengan seorang, ilmu ambil dengan dia. Ilmu ni ambil dengan dia. Kerana Allah Ta'ala dah serahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu, Maka ilmu macam mana kita nak beramal dengan al-Quran itu ambil dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita belajarlah al-Quran. Maka dengan belajarnya al-Quran itu kita boleh tahu isi. Apa yang Allah Taala nak daripada kita tentang ibadah. Tentang ibadah. Tentang doa. Uh, uh, doa do yang macam mana Allah Taala nak. Ibadah yang macam mana yang Allah Taala nak. Jadi, hidayah itu, Allah Ta'ala beritahu, dalam surah awal surah Al-Baqarah, inilah kaitannya. Mana seolah-olahnya surah Al-Baqarah itu? Ha, kamu tadi duduk minta doa, Ihdinasiratul mustaqim, ihdinasiratul mustaqim. Ha, sekarang ni Allah Ta'ala sudah terima dah doa kamu. Apa dia? Al-Quran. Yang mana ayat mula-mula ada sebut, Alif la-min dalikal kitabula raibafi. Ini dia. Dalika ini, ini dia. Ni dia ni Al-Quran. Eh, Dalika apa semua tu, saya bahas lepas ni lah. Tapi ini saya terjemah mula-mula. Dalikal kitab. Inilah dia ni kitab. Iaitu Al-Quran. La raibafi. Tak perlu ragu-ragu dah lagi. Ni. Al-Quran. Maka nak hidayah. Tadi duk minta. Ihdi nasirah mustaqim Ihdi nasirah mustaqim Maka sekarang ini Allah Ta'ala sudah baginya Al-Quran. Bagaimana soalan? Betapa ramai yang orang yang sebutnya Ihdi Nasirah Setiap kali solat Ihdi Nasirah Tapi dia minta, tapi dia tak nak ambil. Allah Ta'ala sudah bagi, bagi dia tak nak ambil. Nah, contohnya kalau ada orang baginya harta pada dia, dia tak nak ambil. Orang baginya makanan pada dia, dia tak nak ambil. Orang baginya benda kebaikan pada dia, dia tak nak ambil. Maka orang yang tidak mahu ambil ini, dipanggil sombong. Sombong. Sebab yang beri ini pula, bukan orang biasa-biasa. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah Ta'ala. Dia yang baik. Ayah kita bagi sesuatu pada anak dia. Seorang ayah bagi sesuatu pada anak dia. Anak dia tak nak terima. Terasa hati ayah dia. Mak nak bagi sesuatu pada anak dia. Anak dia kata tak nak. Tak nak. Tegas hati. Tegas hati. Maka ini adalah lambang kesombongan. Tak nak terima ni, makna lambang sombong. Dan lambang sombong itu ada dibahaskanlah dalam Al-Baqarah dan lain-lain lagi yang mana tidak akan masuk syurganya orang sombong. Orang sombong ni, Allah Ta'ala tidak akan masukkan dia dalam syurga. Eh? Dan dalam hadis ada beritahu, orang yang sombong itu adalah orang yang menentang kebenaran. Dan maksudnya, menolak kebenaran. Dan men maksudnya, menolak Al-Quran. Menolak hadis. Menolak ilmu yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Kita sambung sekejap lagi. Eh. Dalam 10 minit. Nanti... Masuk balik, kita sambung sekejap